Tarkkaamattomuus liikenteessä. Autoillessa tulee olla valppaana ja kiinnittää huomio ajotehtävän turvalliseen suorittamiseen. Jos kuljettajan katse ei ole liikenteessä, syntyy vaaratilanteita. Mitä enemmän huomio on kiinnittynyt muualle, kuten kännykkään, sitä huonommin havaitsemme tilanteita ja pystymme reagoimaan niihin. Koukutus viestitellä tai seläillä somea voi olla ajon aikana suuri. Jos silmä harhailee muualla kuin liikenteessä, niin on sanomattakin selvää, että aika paljon jää huomaamatta. Viestin lukeminen vie herkästi katseen tiestä useiksi sekunneiksi. 80 vauhdissa auto kuitenkin kiitää reilussa neljässä sekunnissa parinkin jääkiekokaukalon mittaisen matkan. Pidä siis katse siellä, minne se kuuluukin. Meillä ihmisillä on kuitenkin iso houkutus reagoida heti ärsykkeisiin, kuten viesti ääniin. Kannattaisiko siis puhelin laittaa ajon ajaksi äänettömälle ja pois näkyvistä? Välillä voi pitää kännykkä tauon, jolloin viestien tarkistaminen sujuu turvallisesti. Navigoinnin voi taas antaa apukuljettajan vastuulle, jos sellainen on matkassa mukana. Etenkin puhelinta näpytellessäsi voit ajaa sokkona useita sekunteja. Keskity siis ajamiseen ja pidä katse liikenteessä. Kun ajat, aja!